آپ کا اپنا آپ کے ساتھ کیسا middle از آلڈ اباؤٹ دا ہرٹ انڈو شک ان زون میں نہیں آتا جن زونس میں آپ ریپیٹڈلی پروسیجر سے گزر ہوتے جب آپ اپنی ٹرمس پہ جیئیں گے تو لوگ اپنی ٹرمس پہ ماریں گے تو آپ لوگوں کی ٹرمز پہ جیئیں گے تو لوگ کچھ دے دیں گے ماریں گے سارا سلسلہ دو فائر کر رہا ہے ڈاؤٹ اینڈ ڈیزائرز اپنی جواب کی قدر اور قیمت منوا جب جواب دینے کا وقت ہے گا تو مجموعہ خاموش ہو جائے غلط جگہ پہ صبر کرنا کمزوری ہے رائٹ جگہ پہ صبر کرنا اصل پاور ہے تو فیملی پلس پیشن کے اندر بیٹا فیملی نہیں سمجھ سکتی کبھی یو ڈ ناٹ ڈاج این انٹلیکچل مین ود ڈاؤٹ یو وڈ ڈاج انتائر ہمیں شک سے گرانا مشکل ہے ڈیزائر ماریں گی ایک انٹلیکچولی मगर एंड के अंदर एक आदमी ने एक कुआ संभाला है और एक आदमी ने दस कुएं संभाले हैं उस एक आदमी की सर्टेंटी एक कुएं की सर्टेंटी है इसलिए वो नौ कुओं में नहीं परफॉर्म कर सकता नफ्स को तो खुशी नहीं करना भाई जान हमने तो सिर्फ राज करना है राज और राज करने के लिए नफ्स की नहीं इसलिए उसकी एनर्जी وہاں کھپنے جاتی ہے جہاں وہ میکسیمم سیلف سیٹسفیکشن ڈیرائیو کرتا ہے تو جب وہ ادھر ہوتا ہے تو وہ کام کی وجہ سے تھوڑی کر رہا ہے کام ایسی ایسی تکلیف ہو سکتے گزرے ہمارے بندے کچھ دل بہت بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ سیلاب جمع ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ سال تو لوگ ملے مگر دہلی میں